Уперше в житті на свій перший урок дзвоником дзвонить Ілля Сироп'ян. Він єдиний першокласник Коминського НВК із Зяславської громади. Для свята Ілля вивчив вірш на чотири стовпчики. Я піду до скори в час, так науки також Мама першокласника Наталія Сироп'ян каже, вірши вчили весь вечір напередодні та ще зранку перед лінійкою. Ще вміє і співати, і вірші трохи вже. Розказує. Директорка НВК Надія Колосінська розповідає, впродовж останніх десяти років, 1 вересня, в школу приходить один першокласник. Це тішить і це радує, і в перспективі на майбутнє у нас теж є на кожен рік ще діти, ну, на років п'ять точно. Крім Іллі, в класі на першому уроці всі учні школи, всі шестеро. Староста села Наталія Свінціцька говорить, із трьох сіл її старостату найбільше дітей в коменах. У Півневій горі всього два жителя в нас числиться. Білотин там більш пенсіонери, там всього на всього четверо дітей. Учителька молодших класів Наталя Климчук пояснює, як у цій школі відбувається навчальний процес. Індивідуальна форма навчання, тому що з кожним я займаюся індивідуально. Я з одною дитиною працюю, я пояснюю матеріал, я дивлюсь, як він засвоїв. І тоді вже наступний урок це вже в іншої дитини. Та додає, їй самі спочатку було незвично викладати в такій формі, зате каже, учні не можуть не вивчити уроки чи списати в сусіда за партою. Староста каже, вона теж навчалася це в цій школі в Коменах. У нас теж було п'ять чоловік в класі, да, малокомплектні були завжди школи. У нас в одному класі ми сиділи три класи, але слава Богу, що це було дома. Ніде не по інтернатах нас не возили. Я дуже задоволена тим, що в нас є школа в селі. Поповнився сьогодні Коминський навчально-виховний комплекс на одного трирічного хлопчика з подвійним іменем Ярослав Юрій, який одразу після лінійки вирішив піти додому. Мама Ярослава Юрія Світлана говорить, усі її діти відвідували дошкільний заклад. Троє їх. Двоє старших – це найменші. Садик – це розвиття для дітей, вони граються, тут розвиваються, багато чого нового знають. Голова Ізяславської громади Сергій Шлеглі розповів, із їхніх 13 навчальних закладів – п'ять малокомплектні. Три таких до початку навчального року оптимізували, та Некоминський – НВК першого ступеню, після закінчення якого дітей возять за 18 кілометрів село Михлю. ліквідувати школу і намагатися довозити на відстань більше 20 кілометрів таких малих дітей ми б не хотіли по ґрунтовій дорозі. Це будуть більші проблеми, ніж зараз існуючі. Коминський заклад поки що в програмі освіти із Яславщини до 25 року в планах оптимізації не стоїть. Не стоїть наслідок географічного розташування цієї школи. Комени за понад 15 кілометрів від Ізясла, в оточенні лісів, в низині, тут немає інтернету та майже усюди мобільного зв'язку. Директорка розказує, як учителька проводила дистанційні уроки під час карантину. Вони ведуть в онлайн-бесіді, от уроки, от так завжди було. Тому що, можливо, в одного когось з батьків з 12 є тільки інтернет, і то він не завжди такий, як треба. Голова громади каже, інтернет в коменах і в інших селах буде. Це гарантія буде, ми провели закупівлю. Можливо, кожна школа буде мати іншого провайдера, але для нас не важливо. Аби у нас був гарний інтернет, це все зробимо в цьому році. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.